Ajde, hoće, ide opečko materno. Šta s mene našo, je barat? Ođe, stavi se, stavi se, čeka, čeka. Ajde. Vrt, vrt, vrt. Vrt, vrt, vrt, vrt, vrt. Vrt. Vrt, vrt.